السلام عليكم ورحمه الله وبركاته النهارده نعملكو لكم حاجه خفيفه وحلوه للاولاد ينفع سيفو شتا جنب قهوه جنب نسكافيه جنب اي حاجه ومكوراتها خفيفه وسهله هتقومي تعمليها بس الاول اطلب منكم تدعمونا في القناه بسكوت القهوه شكله حلو ازاي وشكله حبيبات القهوه ويلا بينا نشوف مكوناتنا مع بعض دي المكونات بتاعتنا كوباية ضيق عليهم كوباية ونص كاكاو وعليهم معلقة معلقة معلقتين كبار نشف النشف البسكوت دا بيخلي البسكوت ناعم ومقرمش هنضيف المكونات اللي مع بعضها الجفة مع بعضها ونتركهم على جنب هنسوي على جنب معانا ايه كمان ربع كوبايه دي كوبايه صغيره هتباعير بيها دي ربع كوبايه صغيره من الزبده تكون درجه حراره الغرفه عشان خاطر ايه لو حاجة. لو البيض ما ينسلش عن يعني الزبده وانت بتضربي المكونات والبيض كمان يكون فى درجه حرارة الخلف ومعانا نضرب اول سوري الكوبايه لربع سكر بودره ونضربهم مع بعض عندك مضرب يدوي او مضرب كهرباء كله ايه Nish. صفار بيضه هنضيف له صفار البيضه وربع معلقه فانيلا ونضربهم مع بعض معلقتين معلقتين قهوه معلقتين قهوه كبار معلقتين, معلقتين قهوه معلقتين قهوه على معلقه ميه ونقلبهم مع بعض اى نوع قهوه سريعه الزواجين معا شيء معي على المكونات مش محتاجينه ونبدا نضيف المواد الكافيه نفعش تحتاجش عجن يا بس يتجانس ايه يلم الضيق مع المكونات كلها اول ما يتجانسوا مع بعض والعجينه تمسك ماما خلاص العجينة قربت ايه هنستشفها بتلم ازاي في الشتا بتلمي بسرعة في الصيف بتبقي محتاج تحط في التلاجة تريح عشان تمسك وتعرفي تشكليها قيمة نص ساعة كده انها والله مش محتاجة تتحط أتبليك بس أنا نحطها عشان الفاتر إيه مش هنحط في الثلاجه لان هي كده اتشكلي معايا الاساس ان هي لو ما لقيتها طريه ومش ماسكه من بعضها بتحط اتحطش في الثلاجه بالجمه هنجيب بقى الصاجه ونشكل البسكوت نبدا بقى نشكل نعملها يدوبك كده من النص ونص شكلها زي شكل حبه القهوه وحاجه سهله وبسيطه وجميله جدا في ربن فيه جنب او من خالص هي طعمه وجميله عشان ما اطولش عليكم هخلص الصبح وارجع لكم تاني